Avocatul Daniel Iona subliniere cu acuzații dure: După ce a fost la un pas de moarte, grija lui a fost să sublinieze argurmele. Avocatul Daniel Iona a oferit primele declarații după accidentul suferit marți pe autostrada 1, la kilometri 32 Maina a fost distrus în totalitate, iar avocatul a fost dus în sala de operaie, unde medicii au efectuat o intervenie chirurgicală la antebra. <fie> Într-o intervenție la antena 3, avocatul le-a mulcunit tuturor celor care au avut un gând bun pentru el. Iona subliniere cuvine îns subliniere cu acuzacii dure. El spune ce subliniere oferul vinovat de accident a vrut să subliniere targurmele incidentului subliniere a încercat chiar să creeze o altă teorie. Le mulumesc din toată inima mea celor care s-au gândit la mine. Pentru ce nu credeam ce dintr-un accident care putea fi fatal pentru mine ce există o asemenea empatie socială? În genunchi, rugându-l pe Dumnezeu să le dea tot ce e mai bun, le mulumesc din toată inima mea. Să fiu sincer, nici eu nu știu cum s-a întâmplat, mi-am luat toate mesurile de precauție. În elegând ce există participanii la trafic care circul cu o nepermis pe carosabil, am găsit de len cuvinez ambele bens pentru a nu în cale. M-am trezit cu un tir cu vitez pe care eu o apreciez la 130 de km pe ori. Nu pot să spun în detaliu ceea ce am simt mai Sunetul acela de fier, de geam spart, de sticlă care vine în pere, de sânge e ceva absolut îngrozitor, a declarat Daniel Ionacu, la postul de televiziune Antena 3. Avocatul merturii se tece oferul camionului care l-a lovit a încercat în ea să tearg urmele de la locul accidentului. Sigur, lui grija a fost să stearne urmele pentru a crea o altă teorie. Sigur, ca am reusit să mă dau jos și am filmat. Grija lui a fost să stearne urmele și să spună că am tăiat calea, iar după ce a fost filmat, atunci a sunat la 112, a mai spus avocatul.